يمكن اللي يقنعك ان كلام الناس على السوشيال ميديا تاثيره قوي جدا وسبب في شغله ناس كتير اننا لو رجعنا زمان لسنة 90 لما مجدي عبد الغني جاب جون في كأس العالم، وبعدها كل مرة منتخب مصر ما كانش بيجيب أي جوان خالص في كأس العالم، ده لو دخلنا أصلاً. المهم مجدي عبد الغني لما لقى الموضوع كده بدأ يستغل الموضوع ده لصالحه، فضل كل مرة لما يظهر في أي برنامج تلفزيوني أو أي لقاء صحفي يقول الجملة الشهيرة ليه. أنا الوحيد اللي جبت جون في كأس العالم، أوعوا تنسوا الجون بتاعي في كأس العالم، وكل مرة يقول الجملة دي وإنه يكررها كتير، ناس كتير عرفته وبقى له شعبية كبيرة جداً. عمل حاجه اسمها بيرسونال براندنج يعني علامه تجاريه تسويقيه انه ربط نفسه بالجون واتشهر عمل من نفسه علامه تجاريه شخصيه انه ربط نفسه بالجون بتاعه والناس كثير عرفته واتشهر اكتر بالذات في الاجيال الجديده اللي ما كانتش موجوده سنه 90 وما بعدها ومع تكراره للجمله دي الناس كثير عرفته وعرفت مين مجدي عبدالغني الغني والجون بتاعه وده عاد عليه بفوائد كثيره جدا كذا قناه تلفزيونيه تعاقدت معاه وظهر في اعلانات كثير ولقاءات صحفيه اكثر واخرهم برنامج رامز جلال رمضان 2018 رامز تحت الصفر فلوس كتير جات له باستغلاله الصح بتاعه بعد ما عدى عليه اكتر من 20 سنه لان زي ما قلت في حلقه صلاح ليه وهسيب لكم اللينك بتاعها تحت في الديسكربشن ان الشركات قبل ما تعمل اعلان بتشوف مين من الشخصيات العامه والمشاهير اللي ناس كتير تعرفها وليها شعبيه كبيره عشان الاعلان بتاعهم يوصل لناس اكتر وفئه اكبر وعشان يشد انتباه العمل للاعلان عن طريق الشخصيه العامه طب ده مجدي عبد الغني في ال اما بقى حديثا اللي ماشي بالموضوع ده كويس جدا هو محمد رمضان